Йоу, привіт, моли! Зараз нас крінж тижня. І ми будемо говорити з вами про зустріч блогерів з Офісом Президента, яка просто розірвала український інтернет, і я вам розкажу чому, і навіть деякі ексклюзивні факти про це, і просто з вами про це порозмірковуємо. Так само хочу розповісти вам про Глая, молдавського, можна сказати, російського блогера, який зараз розгулює українськими вулицями, і деякі українські діячі знімають з ним спільні відоси. Також Луї Вітон, який обісрав свої модні штан штанці зробивши свою рекламу у кольорах російського і навіть інколи ДНРського прапору, що обурило багатьох українців. Ну і, звичайно, щегель, який з'їбався як криса, і потім вибачався. В нас, взагалі, сьогодні три вибачення. Одне це, так само буде ще одне, про яке я трошки сказав вже. І, звичайно ж, мовний скандал, який відбувся в Одесі, мені стільки людей про це прислало. Про це теж сьогодні поговоримо на нашій новій рубриці, яка називається «Крінж тижня». А ви на каналі Рома Геній. Точніше, з вами Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали. Одразу хочу пояснити взагалі, хто я такий для людей, які думають. От я зараз витрачу 20 хвилин свого часу, слухаючи чиїсь думки, так чиї? Мене звати Рома, мене знають як геній, я головний редактор провідного українського видання «Ікла», найпопулярнішого серед молодих проукраїнського видання в інстаграмі. Так само я музикант, взагалі митець, ну і тут з вами, інколи на цьому своєму авторському каналі, просто обговорю важливі штуки в житті українців, україн, Ну і просто класно з вами проводжу час, жартую, чомусь повчаюся, ми з вами просто розвиваємося разом. Це приблизно все, що вам треба про мене знати. Мене звати Рома Геній, зараз буде геніально, як я вже сказав, і з вами Крінж тижня. Думаю, що саме час запускати ще одну заставку. Ого, який крінж! Перша наша тема – це блогерська зустріч, яка просто розірвала сраки українському інтернетові. Я буду повним пиздуном, якщо я скажу, що мені ні. Блогери в Офісі Президенту України. Як Подоляк зустрівся з інфлюенсерами і за що ГУР нагородило екс-екс-кортницю? Екс-екскортницю подробиці. Я хочу одразу зробити деяку ремарку. Мені не сильно подобається як сильно концентрують увагу на те, що вона екс-екскортниця, на мій погляд, це якоїсь прям ключової, категоричної ролі тут не грає. У своєму блозі Ксюша Манекен неодноразово заявляла, що немає різниці, якою мовою говорити, та що не важливо, чий Крим. Це якраз та сама жіночка, про яку ми тільки що трошки поговорили, і це значно важливіше ніж. Інша інфа, про яку постійно трублять Тільки вийшли з гостини на банковій Українські зірки інстаграму Одночасно почали хизуватися візитом І публікують відео та фото З Офісу Президента У своїх соцмережах Але кожен, хто хоча б щось робить На інформаційному фронті Залишається в Україні, донатить Чи проводить будь-яку іншу суспільну роботу Важливий Бо це дійсно дає результат І цей результат помітили в Офісі Президенту так Світлину з Михайлом Подоляком підписала блогерка Таня Парфілєва. Добре, ну це супер, загально, коротше кажучи, блогерів, абсолютно мені невідомих, я вам скажу, ну, буду чесним, запросили в Офіс Президента Та, ту. для того, Офіс Президента, для того, щоб поговорити з ними про те, як важливо інформувати людей. Хоча по факту, дуже багато де звучав факт, що саме конкретно ці блогери не так і часто висвітлюють війну, деякі взагалі не висвітлюють, тому що вони бояться блоку від Інстаграму. Я тут хочу зауважити, що особисто я не бачив, де це написано і хто це так сказав, але так багато разів бачив, що типу, я не знаю, самі вирішуєте, вірити цьому або ні. Я дійсно знаходжуся в абсолютно іншій сфері відеоблогінгу. Тому що інтернет, він такий, знаєте, ну він секторизований. І я знаходжуся в іншому секторі. І мене, чесно кажучи, трошки бентежить навіть не те, які вони, а те, що вони всі однакові. Що я маю на увазі? Якщо взяти приблизний образ російського і американського блогера, то ці більше схожі на російських. Я не маю на увазі, що вони там вороги чи зрадники. Абсолютно точно, будь ласка, не маніпулюйте цим. Просто вони такі, знаєте, ну, я думаю, що їх контент підійшов би будь-якій людині. Але хто тут в... виділений в нас? Це Олександр Заліско, Цікава персона через те, що декілька років тому, можливо два, можливо навіть один. Коротше, недавно. В нього був день народження десь на Західній Україні. І магістр філософії, дуже розумний і обачний чувак Вова Астапчук написав в своєму інстаграмі, що це голодна вечірка або голодна туса якщо бути точним. При тому, що цей захід проходив у якусь річницю, можливо навіть ювілей Голодомуру. Тобто уявіть собі людина. Я не знаю, спеціально він так зробив мені, але просто від цього залізка, наскільки мені відомо, точно знаю, що від самого Вовчика. Почали відмовлятися рекламодавці, тому що це нормально. В нас, типу, тоді якраз десь зароджувався інститут репутації. І от він тут. Чому не було, наприклад, Єлени Мандзю, Це жінка, яка їздить на прифронтові території. Вона постійно волонтерить, що не нормальна, в класному сенсі цього слова. Вона дійсно мала там бути, враховуючи типу суть до цього заходу От, наприклад, в її сторіс мені надіслали скрін Доброго дня, цікаво, чи запрошували вас на зустріч сьогодні в Офіс Президента? Привіт, ні, пише Олена Мандзюк І я просто трошки, не затримуючись на цьому, хочу перерахувати, чим займається Мандзюк Окрім постійної інформативної підтримки ЗСУ, державних ініціатив та різних волонтерських проєктів Долучилися на даний момент до купівлі військового спорядження для бійців на передовій Мова йде про мільйон грив адже уже придбано десятки авто, сотні комплектів одягу та близько десятка дронів. І при цьому, да, ну там багато ще тексту насправді. Мені передали це повідомлення, це від її менеджерки, якщо я правильно розумію. Це насправді не мені надсилалося, але це типу звичайно ж публічна інформація, тому що вона це все плюс-мінус транслює в свій Інстаграм. Так от при цьому ж, да, при тому що існувала, наприклад, або існує така Єлена Мандзюк, запрошують людини, які, які шкварилися на датах з голоду. Або, наприклад, оцю дівчинку-манекен, яка свого часу писала «Неважно, чий Крим, главное, що в Криму все мірно». До чого я взагалі їм пригадую якісь пости 40, блядь, 10 десятого року. Ну, в принципі, всі роблять помилки. Я робив помилки, мені теж багато що можна пригадати. А тут прикол у тому, що я і не думаю. Чесно, в мене жодного разу не з'явилися думки, чому мене туди не запросили. Ну, там справді багато причин, наприклад, в мене нема мільйону або навіть 400 тисяч підписників, як у Ксюші в інстаграмі. Але... Існує, наприклад, Лена, да? Ну, хто підбирав? Кажуть, що, типу, це підбирав чувак, який сам володіє агенцією Why Not, Not. Це така агенція, яка теж працює з інфлюенс-маркетингом. Знаєте, мені здається, стався український блат-момент. Такий класичний, щоб потім ці люди просто могли трошки повийобуватися в Інстаграмі. Але чим вони вийобувалися? І чому все ж таки це так розірвало українське суспільство? А справа в тому, що Ксенія Манекен опублікувала в своєм інстаграмі нагороди від ГУР, тобто Головного управління розвитки. То за що в ГУРі роздають державні нагороди? Далі в сюжеті та найбільшу критику викликала присутність в офісі голови держави, колишньої ескортниці, а нині блогерки Ксюші Манекен. Про своє цікаве минуле дівчина сама зізнавалася. Після зустрічі вона похвалилася не світлиною з подалеком, а відзнакою за сприяння воєнній розвідці України. Відзнака за сприяння, якщо я правильно знаю, вона не колись там була ескортницею, а потім стала блогеркою. Вона це свого часу поєднувала в якомусь сенсі вона навіть пропагу вала це, але кажучи, що ескорт – це не обов'язково секс. Що, в принципі, наскільки я знаю, правда. Ну, це точно правда, тому що існує дуже сірий ескорт. Взагалі ескорт, це ме, слово, це супровід. Да? Ти інколи дійсно можеш супроводжати просто людину, наприклад, додому або на якомусь заході. Звичайно, ми всі знаємо, чим це нерідко закінчується, але зараз про її життя і про її професію абсолютно не хочеться думати в жодному з контекстів, окрім того, що, знаєте, яку аналогію я для себе провів, це дуже схоже на таку відому персону, як Мата Гарі. якщо ви знаєте, хто це така. Вона танцівниця була свого часу під час Першої світової війни. Наскільки мені відомо, куртизанка так її називають. І вона при цьому одна з таких прям відомих шпіонок. Тобто образ жінки-шпіонки, яка при цьому об'єднує в собі такі соціально засуджені ролі, як танцівниця. Тільки у цьому контексті з цього можна посміятися, все решта, ну була, я не знаю. Вона про це розповідала. Можливо, і не була. Можливо, це піар-ход. Як, наприклад, те, що після того, як вона сходила до Офісу Президента, вона вирішила викласти бляха від знаку за сприяння розвиті. Ну, як в сраку, блядь, сприяння. Просто головна шпіонка, в яку тисяч, 400 тисяч підписників. Ну, добре, давайте я не буду сумніватися у тому, що не можу заперечити. Але мені пташка нацвірінькала на вухо, що насправді була колись, чи минулого року, в неї якась діяльність, де вона просто транслювала десь правильні сенси. Тобто вона існувала в якійсь групі, не знаю, наскільки численній, блогерів, через яких влада передавала правильні меседжі, завдяки яким люди менше панікували, не робили якихось помилок типових для панікуючих людей і так далі. І так далі. Це те, що мені відомо, не ручаюся. Не тільки матагарність цієї персони людей убурює. Ситуація викликала обурювання в мережі, зокрема, й серед родичів українських захисників, які наголосили на тому, що місяцями борються за те, щоб їх близькі отримали звання Героя України, інколи посмертно. Ми, близькі загиблого героя в Маріуполі, що майже рік чекають, поки нам видадуть нагороди на руки, які були підписані президентом в указі посмертно. А саме Орден Мужності третього ступеню та медаль за військову службу. Нагороди є тільки на бумажці. А тим часом ми бачимо, як нагороджують блогерів. Дивлячись на такі ситуації, ми спостерігаємо знецінення реальних героїв. Хочеться, щоб так поважали хлопців. Те, що вони роблять, заради батьківщини і майбутнього, розповідає Аліна Бережна, дівчина загиблого захисника Маріуполя. Це я вам розповідаю, чому людей це обурило. Але факт, Хочу, якщо хтось ще не знає, вас заспокоїти, що Сюші Манекен дали цю нагороду ще хер знає коли, я думаю, що в жовтні, якщо не помиляюся, минулого року. Коротше, не на цій зустрічі і не Офісом Президента. Просто вона вирішила це у такий момент, власне, виставити. І це обурення спричинило, звичайно, не тільки скандал, а так само і мєми, от, наприклад, просто, ну, просто, як виглядає гнів людей щось крикнула, підписала Анастасія Алексієнко. Ну, звичайно, той факт, що ця людина свого часу казала: "Неважливо, чи є Крим, головне, що в Криму все мирно", і те, що вона неодноразово і до цих пір каже, що неважливо, якою мовою ти розмовляєш, що в принципі, ну, давайте так, я не кажу, що це не так, але для мене особисто це дуже спірна і суперечлива заява. В країні, де багато хто думає, і вважає, і я не можу сказати, що безпідставно, що на нас нападають зокрема через те, що в нас існує російська мова в побуті, і в принципі російська культура, яка нам дозволяє бути плюс-мінус лояльними до загарбників, декому. Да? Деякі люди, коли чують, що хтось розмовляє російською мовою, особливо люди з ПТСР, які свого часу сиділи на окупованих територіях, в підвалах, і їх витягали наші українські військові зв звідти. Вони просто милились коли чули якісь звуки, почути українську мову. Тому що це був як такий собі показник того, що це наші прийшли їх визволяти. Розумієте? Ну не можна так казати зараз. Якщо в тебе думка, що ти можеш розмовляти російською мовою, ну не транслює це на 400 тисячну аудиторію неодноразово. А якщо і транслюєш, от пам'ятаєте, я казав про інститут репутації. Точно рекламодавці не мають з'являтися на таких Акаунтах. Якщо вона хоче відкривати свій бізнес, нехай відкриває. Але вона точно не має права нічого рекламувати і точно українські рекламодавці мають розуміти, що з'являючись в неї, як на рекламній площадці, вони шкваряться. Давайте просто це обговоримо. Але от вам цікава думка подоляка. На цій зустрічі жодних нагород, ні за яких обставин. Третій раз повторю, тому що мені видається це важливо, це дуже важливо. Жодних нагород не було і не може бути, тому що моя принципова позиція, і публічно, неодноразово я про це говорив. Сьогодні нагороди мають отримувати виключно військові. Багато нагород, всі нагороди. Багато кого скрінжувало те, що він там розмовляв російською мовою з людьми. І от його позиція. Як? Офіційна, я маю на увазі, позиція. Щодо підбору блогерів і так само щодо мови, на якій він з ними розмовляв. Що, типу, він має розмовляти з різними блогерами, з різними інфлюенсерами, з різними рупорами, щоб достукуватися до усіх прошарків нашого населення. Що, в принципі, насправді розумно я не знаю, чи він він так думає. І він так думав до зустрічі. Не знаю, хто підбирав цих блогерів, яка була там позиція, чи вона була взагалі. Можливо, це піар-технологія. Просто він таким чином красиво виправдався. Але... Це правильно, насправді це розумно, тому що я на ІКЛАХ багато думаю про те, чи не розмовляємо ми тільки з однодумцями. Тому що достукуватися до однодумців, це все одно що розмовляти з самим собою, будучи повністю з собою згодним. З цієї точки зору, це... Не доебешся. Короче, и манникан, значит, ця Ксения. Вонас сняла, блядь, вывучение, сука. Поскольку в СМИ и в Инстаграм активно разгоняют тему насчет моего мнения по поводу Крыма, которое я публиковала в 2015 году, будет правильно объяснить вам, почему так было тогда и что я думаю сейчас. Тогда, в 2015 году, у власти был Порошенко. Ну что, пацаны, Порошенко? Ну, ебать... Добре, продовжуємо. Меню таким кількіством інформації, як зараз, мені каже, ніхто не обладав. Ну я так точно. Не було такого кількості телеграм пабліків інформація не була в такому вільном доступі, як зараз, і в цілому Порошенко був із тих президентів, які освітляв тільки ті факти і події, которые йому були вигідні. Я теж можу доїбатися до Порошенка через те, що він війну, сука, називав АТО, і через це дуже багато людей позабували на це хуй здається, що війну треба було абсолютно по-інакшому позиціонувати в ЗМІ будь-які комунікації з людьми, скажімо так. Ну, я навіть майже впевнений у тому, щоб тоді все було краще. Але я не буду про це говорити, тому що хто я, їбать, такий? В мене там своя думка, і зараз ми взагалі не про це, да? Ну, я не люблю просто говорити про такий рівень політики, в якому, ну, ти не можеш сказати, як було. Тому що, ну, їбать, багато дуже штук дійсно невідомі. Той факт, що в нас відібрали територію, абсолютно відомий. Добре, нехай. Можна сприйняти так, що дійсно не так сильно зверталася увага на те, що відбулося. І це, блядь, так. Ну давайте не будемо говорити, що от я ж знав, а от ти, як ти могла не знати? Ну дійсно, скажімо так, не прийняти це точніше настільки близько до серця, дійсно, можна було. Ну можна було, і багато людей це зробили. Але, тим не менш, писати, ну навіть якщо ти погано... Не так близько прийняв до серця. Що ти, типу, по слава Богу, що ну похуй чи Крим головне? Ну, типу, це ну як так можна було писати? Ну скажи ти, дура була, я дура, не все розуміла, але ну, їбать, не кажи нічого про Порошенка після того, як ти з обіймами вийшла з офісу президента. Тому що це кидає на цей офіс таку тінюху, що ти, блять, просто в черговий раз. Обісралися люба моя Ксюня Манікен Респектфує. Ходімо далі. Oh, yeah, yeah, yeah. Привітик. От спонсори мого каналу – це люди, завдяки яким я взагалі можу його вести, і мені дуже потрібно, щоб їх стало більше. Ви спитаєте, ну я стану спонсором, і що я за це отримую? А тепер ми з вами двічі на місяць будемо зустрічатися на Zoom-колах, де будемо обговорювати цікаві теми. Де я про них дізнаюся, спитаєте ви, а я буду постити у своїй спільноті, каналу у закритих постах, доступних тільки для спонсорів, посилання на закритий телеграм-чат, де ми зможемо з вами спілкуватися взагалі, а так само я буду ще оголошувати, коли і де будуть наші з вами зумколи. Буде весело, дуже дякую вам за підтримку, а ми поїхали далі. Луї Вітон! Всім відомий, чудовий бренд класних сумок за баснословні гроші, але люди, які раптом починають їх заробляти і все ж таки купляють, на питання «нахуя?» відповідають «ти не розумієш». Вони такої якості. Я кажу, якої? Ну я вже рік її ношу, а, а на ній жодної царапинки. Я кажу, прямо як в моєму рюкзаку за 100 гривень. Ну, типу, льду і вітон. Не буду насправді вийобуватись, класний, красивий одяг, піздаті колекції, все ахуєнно. я впевнений, що і по якості все класно. Але от нещодавно вони випустили, навіть не але, я не знаю, на якому я боці зараз з вами разом це обговоримо. Випустили, значить, такий, такий рекламний ролик. Одразу казалось би, при чому тут Україна? Да? Одразу тут висвітився ахуєнний коментар. Що за хуйня? Мені це й подобається. Е, я не знаю. Ісконно русський бренд. А ну все, у Росії тепер три союзника. Армія, флот і Луї Вітон. Спасибо французам, підняли настроєння, а некаторим давлінням. Взяла попкорн і буду читати коменти. З нами Бог і ЛВ. Грамотний маркетинг всьому голова. Ну, насправді, мене трошки обурює те, що росіяни сміються. Почому русські сука ржут? Я просто, знаєте, чесно кажучи, коли інколи читаю тут коментарів або на каналі, або в спільноті, коротше, я не відчуваю жалю, знаєте, якогось сорому в деяких коментарях, і оце це мене обурює, тому що, ну добре, ти ніхуя не зробив. Ну добре, ти, блядь, щось. Ну чому ти пишеш мені, а чи будуть ще випуски на російській мові? Ну ти, блядь, в якому бункері живеш? Ти не викупаєш, що зараз відбувається? І, і що саме мене підштовхнуло свого часу перейти на українську мову? Ти дійсно, блядь, не в контексті. Якщо ти бачиш таку реакцію людей, Господи, хоча б не смійся. Ну добре, люди сміються, я не можу сказати, що це неочікувана реакція, але от дивіться, яка реакція. Наприклад, в нашого вже сьогоднішнього подоляка Ігри з символами агресії У Зеленського різко відрахували на витівку Луї Вітон Елітний бренд одягу Луї Вітон використов... використовував Що, блядь, він нахуй використовував Він її, блядь, їх використовував Сука! Елітний бренд одягу Луї Вітон використав у своїй рекламі червоний, синій та білий кольори, а також латинську літеру V Така витівка є грою з символами, з символами агресії про це повідомляє РБК Україна. Ну да, буква Р. Вашій назві блять абсолютно ні про що не свідчить. З посиланням на радника керівника офісу президента Михайла Подоляка. А, вже більше року Росія вбиває українців у Європі, використовуючи триколор і фастику В слэш, елітний будинок моди орієнтований на російських багатіїв, вирішив публічно пограти з символами агресії. Розкіш пахне краще, коли вона облита кров'ю. Чи не так Луї написав Подоляк у своєму офіційному, до речі, твіттері. Прес-служба Луї Вітон у відповідь на негативні коментарі нагадала, що білий, червоний та синій також є кольорами прапора Франції, а латинська буква «Ві» як і Ел. Символи модного бренду. До речі, практично рік тому, наприкінці березня 2002 року, Луї Вітон потрапив у схожий скандал, пов'язаний з повномасштабним вторгненням в Україну. Тоді Луї Вітон випустив нову колекцію ювелірних прикрас, виконаних у вигляді букв Z та V. Ну дивіться. Блять, Сука, в 2022 другому році, ну це піздєць. Я не можу сказати на 100%, що ми не перевикупили це, тому що, звичайно, це дійсно співпадіння по кольорах. З одного боку. З іншого, чомусь вони там, блядь, грали в таких рандомних переходах. І там ще світився такий більш чорненький, біленький і синенький. Поруч, що є, типу, кольорами прапору ДНР. І чомусь саме літера V з двох літер, які е, є символами модного дому. Чому сігрували у цій рекламі? Тому тут важко сказати, що ми перевикупили. Чому? Тому що, да, в принципі, ми не знаємо на 100% чи вони планували цю провокацію, але я, блядь, як людина, яка є головним редактором інстаграм-медіа на 50 тисяч підписників, хочу вам сказати, що ми слідкуємо за читанням Піздець як! Ну, типу, буває інформація, Інформація, яку ми видоляємо або переписуємо, або, або перероблюємо, слідкуємо за кожною картинкою, буває! Звичайно, що ми пройоблюємося. Але, блядь, не так. Ну, типу, ви дійсно не розумієте, що зараз відбувається наймасштабніша війна. З часів Другої світової ви не розумієте, що один з її символів це буква V. У вас, блядь, є друга літера! Використаєте її. Ну, типу, я не впевнений, що люди, які слідкують за їх паблік релейшеном, да, що вони цього дійсно не помітили, не угледіли. Ну, це просто, не, ну я не вірю в це, скажімо так. Я вірю у два варіанти. Або вони це помітили і забили хуй, <смеш> теж на те, що прям Ууу, Класно! Або Вони, типу, просто Спеціально це зробили Ну, типу, так, це є кольорами І французького флагу, і просто коли це Дивишся, ти такий думаєш, ти просто такий Хитаєшся і думаєш, ну це же і французький Прабор, але все ж таки, ну як вони Там просто воно таке, знаєте, ха -ха хаотичне Нема такого, що тобі зрозуміло Де червоний, де білий, де синій Тим паче не зрозуміло, до чого Там чорний, блять, чому сам Саме з двох літер вони вибрали L. Ну і тим паче після того, як вони пишіть, що ви думаєте, насправді, мені цікаво. Бо я вагаюся і я сказав вже, які в мене реально дві версії. Або вони свідомо це пропустили, або вони свідомо це прям зробили. А ми йдемо далі. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. До речі, було б непогано, якщо б ви буквально зараз поставили лайк цьому відосу. Тому що Ютуб прям любить, коли ви ставите лайк під час перегляду. Я думаю, що він так думає. Нічого собі. Він прям, прям дивиться і, і відволікається на те, що поставити лайк, йому прям настільки сподобався цей відос. Така такі алгоритми. Обов'язково пишіть коментарі, коли прям стильно захочете щось прокоментувати. Ставайте спонсором в закріпленому коментарі, буде відос смішний, де я пояснюю, як і чому це робити. А більше вас не відволікаю, поїхали далі. Наступна штука, я її, чесно кажучи, повністю подивлюся тільки зараз при вас. Це неприємна ситуація, мовний скандал, так званий, який стався в Одесі, і мені особливо зараз буде боляче його дивитися через те, що я сам з Одеси. Але нічого, ми зараз його подивимося, спокійно, холодно. Тобто нам не принесли, дадуть, що на 200 рублів тільки в і все, бож. Гривні, гривні. Ну ви поняли мене. Рублі, гривні, це ж одно і то ж. У нас всю жизнь были рубли. Вспомните девушку. Ну, Я-то понимала, что вы приезжие все разы по-украински разговариваете. Нет, вы неправильно разумеете. Правильно разумеется. <правильно -разумение> Тим я... більше, не важливо, українському, Господи, блядь, як же ж пече срака, коли я це дивлюся. Значить, я почав чомусь говорити, як диктор в кіно. Дідько, як пече срака, коли я це дивлюся. Блядь, ну, я таких людей, щоб ви розуміли, за свій вік попередивився, в принципі, пече, пекло і пекти буде. Одеса не ватне місто. Звичайно, там є ватні елементи, як і скрізь, і, можливо, їх там більше, ніж в деяких інших містах. Але от такі люди... Розумієте, прикол в Одеситі, у чому він зараз не прикол, і коли був коронавірус, він не прикол. Вони завжди на пахуях. Оце їх, блять, тупа риса, від якої я свого часу звідти переїхав. Тому що це інколи неможливо. Неможливо з ними співпрацювати. Буває з деякими інколи. Неможливо серйозно говорити. Інколи неможливо з ними вибудовувати стосунки, бо їм реально похуй. Українські або українські, рублі або гривні, або, я не знаю, багато на що. Я, якщо мені хтось к Статистиці в Одесі топ рекорд по фейковим цим щепленням від корони. Я абсолютно не здивлюся, тому що ех, я просто не хочу нікого ані звинувачувати, а не виправдовувати. Але багатьом Одеси там похуй, але до критичного моменту я майже впевнений, що ця жінка насправді, якщо б їй, наприклад, прийшов російський окупант, сказав, типу, давай в Росію, вона б сказала: Ні, ти шо, і типу, я по під рублями мала на увазі гривню, нашу українську Аж у цьому впевнений. Але просто той факт, що вона себе веде як жлобєха, це теж національна риса одеситів. Там багато хто її навіть пишається, в деяких закладах навіть кажуть так себе поводити, ну, в міру, звичайно, з гостями, тому що це, типу, якась ізюмінка. І багато хто приїжджає в Одесу і каже, ой, це так прикольно, ну, да, десь трошки хамовитіші, але такі самі по собі люб'язні, що, в принципі, ну, де інде і правда, знаєте. Вибачте, це, це було саме переконання, самотерапія, я готовий продовжувати. Але ж як? Хто це люди, може? Хтось прийде. Я ще прийшла до А хто там прийшов? <зві> Маш, не плач, Маш. Дивись, ти в мене в мене це ж молодіжі? Так. Тому у нас звички. Рублі, рублі, рублі, це на нашій дімбі були сучаси рублі. От дідов, от Да. Вот. Почему украинский, не украинский, как бы, я тоже не понимаю. Потому что я всю жизнь разговаривал по-русски, и мне странно, спросила, что вы приезжие девочки. Одесситы всю жизнь разговаривали по-русски. всегда Мы, мы по-одесски, русский на России, а зараз мы прохладим. Нет, они в этом, но если ты молодежь, это же не модно даже, Я девочки. не ты, а вы, какие вы. Хорошо, вы. Там. Вы молодежь? А я Есть. сомневаюсь, молодые наши молодежи. Я знаю свою дослівку, у нас ніхто не розмовляє так. У нас Калібо Ніколаєв, можливо, так. До ж, чому я вирішив, тому що наша... Де, що теж маю сказати, дуже обережно, будь ласка, сприйміть мене правильно. В Одесі, от, знаєте, з російсьчиня, воно ж, типу, реально багатоповерхове. І що дійсно свого часу сильно спрацювало саме в Одесі, те, що українське – це сільське. І я, якщо чесно, не хочу зараз вийобуватися і казати, що я ніколи так не думав. Я пам'ятаю, чітко, що в мене в класі був українномовний хлопчик, мій товариш, друг, і я з нього гнав через те, що він розмовляє українською мовою. Ну, я не буду пояснювати, як так склалося, мені супер, блядь, зараз ви розумієте, як, через те, що я зараз сиджу з вами українською розмовляю. І от багато мені пишуть в коментарях: "А що, відео на російском більше не буде?" Прикол не в тому, що я знімаю відео російською, українською. Прикол в тому, що я розмовляю повсякденному житті вже рік українською і насправді дуже давно хотів. І вся взагалі ця історія, про яку я зараз розмовляє, з мене видурена вже доволі давно. Це зневага до українського і думки, що воно обов'язково сільське. Ну, це пропаганда, по-перше, а по-друге, частково, воно ж працювало через те, що ти хочеш бути на керівній посаді, розмовляй російською. Ну, Радянський Союз, Російська імперія, воно так просто працювало для того, щоб викорінити українську мову. А люди в областях, які в яких було своє виробництво, я не знаю, своя худоба і так далі, вони як українську насправді всю житть як вона зараз каже, роз розмовляли, так і продовжили. Розумієте? Вона просто несвідома, необізнана, через це вона так каже. І я так і чув 500 разів. Що ви думаєте? Я в своєму дитинстві не називав гривні рублями. Називав. Так в дворі так називали. Тому що це переходить дійсно від якогось діда, мами, татка, старшого брата. І воно реально само по собі викорінилося в Одесі вже. Думаю, що коли мені було вже 18, такого не було. Ну, пройде якийсь час. Я розумію, чому це обурє але поки що я не побачив нічого незнайомого тут, скажімо так. Звичайно, в мене бомбить срака від цього, але поки що не побачив. Ти ж не Ну на Ну що ви прямо приябу리스, як скажи, ну приїдна. Ви до Моنائي. Єбать, це мене вже Бісить! Я не наведжив, коли мені кажуть Де ти був раніше? А що ти пріабулся? А що ти раніше заробляв на російськомовних людях? Та да я, блядь, розмовляв російською мовою в житті! Через те я знімав свої блоги російською. Але я ніколи не говорив, що я не з України. Не приховував цього. І в мене усі референси, відсилки були до українських міст. Справа, блядь, була не в тому, що я хотів заробити хоча частково, звичайно, і теж так. Але прикол був у тому, що я розмовляв і міг заробляти і на російській аудиторії. Не було такого, що я, блядь, використав бідних росіян. Та пішли вони нахуй. Я, чесно кажучи, думаю, що так. Я зараз розмовляю українською, і це не непере... неперевзування, це усвідомлення, це нарешті моя, це був мій шанс, щоб я почав говорити українською мовою в, блядь, столиці України, і не звучав би дивно для усіх, розумієте? Я зараз в клубах, де всі піздєць які модні, класно вдягнені, красиві жінки, чоловіки, я починаю з ними говорити виключно українською, вони мені виключно українською відповідають. От така зараз ситуація. Я через це щасливий, і хтось би блять мені сказав, що я перевзувся в реальному житті. Плюнув їм їбальник. Можливо, навіть з'їбальник з за, за це що получив би. Але те, що вона зараз каже, ну ви бачите, як мене це обурює. В, мене це просто блять виносить. Прийна, Прийна, що ми звіню, і, ви, і що ви що? Я хочу тебе, ну ти Вінки, о, блядь! От, це про що я казав. Ваш отель, я зроблю саму ужасну репутацію, я взагалі дружу з руками — від... О, блядь, зрозуміло звідки ноги ростуть нахуй з мером, який зараз під час, сука, повномасштабної війни є рос... російським громадянином. Господи, і досі є мером Одеси. І, блядь, мені так боляче за це. І знаєте чому? Тому що десь хтось комусь сказав, що нормальний він мужик. Мені от єдине, що я добре чув про Трухану, Що десь колись там якась тетя-срака з ним вчилася, і нормальний він мужик. От і все. Бля, ну за це болить звичайно, срака піпі. -пі. Я, наприклад, навчався в школі, де усі стіни були розписані портретами, віршами Шевченка, Франка, Лесі, Українки. Я навчався в фольклорному класі, там у нас була світлиця, яка просто, це в, аудиторія, де така навчальна, яка виглядала як хата-мазанка, там якісь ляльки-мотанки. Коротше, нам там розповідали про традиції. Воно усе є. Воно усе існує в Одесі. Не треба, будь ласка, думати, що там все складається з таких людей. Але боляче все одно, що існують такі люди, які добре не перейшли. Ну, не добре, звичайно, але... ну. Нехай, не перейшли. Але ну хоча б блять досвідомих людей, яких зробили абсолютно зрозумілий зараз крок. Не дойобуйся. Я вже вище сказав, що існують люди з посттравматичним синдромом. Ну ти якщо вже розмовляєш російською мовою, то ти хоча б не вступай в конфлікти на, цій, на цьому ґрунті, блять. Ну піздец. Ну і давайте подивимося просто для Меда на вуха, як вона вибачилася. Бо вона вибачилася. Дорогі адесити, я хочу вибачитися за інцидент, який стався по поводу того, що я назвала гривню рублями. Але це привичка сталася з мого дитинства, самі розумієте чому. Але я нічого не маю проти гривні і української мови, адже ми живемо в Україні. И хочу также извиняюсь перед девушкой, которую я образила. Я этого не хотела делать, и я уже извиняюсь перед ней. И, и перед всеми моей... людьми, если я кого-то Слава Украине! Мене, я вам скажу чесно, я не буду пиздіти, я розумію, що її змусили це зробити, і мене оце, якщо чесно, завдіває у цій ситуації, тому що мені б хотілося б, щоб хоча б під цим соціальним тиском вона така, а, я щось зробила неправильно, і щоб вона сама записала добровільно це відео. Оце б для мене був енд. Те, що її змусили для мене не є хеппі ендом. тому що це, по-перше, грубо і не має так ставатися. І по-друге, через те, що ну не факт, що там до неї щось дійшло. Я тільки сьогодні передивлюся свій тікток, де я кажу: от багато хто навіть знає, що хоче перейти на українську мову, але каже: Не тисніть, не тисніть, тому що ви тільки демотивуєте. І я от думаю, а коли ви хочете це зробити? Якщо ви хочете, знаєте це, що це колись. Ну от, якщо ви зараз дивитесь цей відос і думаєте, ну колись точно перейду, ну перейдіть зараз, перейдіть зараз і перестаньте говорити з будь-ким російською мовою. Багато людей переходить з однією людиною, з двома. Це шлях в нікуди. Перейдіть для усіх, скажіть, от тепер я розмовляю. Буде деяка кількість людей, з, яким ви, з якими вам буде незручно розмовляти українською мовою, але просто пересильте себе, в мене таке саме було, от, е, як бачите, цвірінькою, і все класно. Санда Прещегель — це така людина, яка не викликала в мене ніколи нічого позитивного. А, знаєте, ніколи такого не було і от знов. От для мене це от так от склалася ситуація. Ну, давайте покажу, що саме відбулося. Сібався. Сібався, як криса. Тобто від воєнкома, які від просто тупо... Просто с'їбався. Ні, ні ні цього я не боюсь. У мене три повістки. Я не боюсь воєнкомів визначаю себе як вільну людину зрозумів що мені некомфортно і що я більше не можу і знайшов собі спосіб з'їбатися і пожить в комфортній психологічній обстановці от чесно вам заявляю реалізуючи своє право на хуєне життя просто з'їбався і сиджу тут а як же ти з'їбався тобто якщо там це ж кордон перетинати це ж не випускають зараз так я артист я, я, я теж тоді я, я тоді супер артист але мене не випускають 100 Ну а съєбуватись це нормально ну просто цікаво Звичайно. це не. життя що життя країна небезпеці у нас війна у нас от, там що таке країна фікція як ну, утворена культурним пресом це. нічого не, не змінилося тільки там з іншого боку тобі скажуть тільки хлопці гинуть і гинуть для того щоб ти повернувся Конечно. потім в Україну в якій немає війни яка перемогла слухайте я виходжу з того що це вибір хлопців гинуть <рес> Блять, я зараз це передивлюся. Ну, вже дивився, звичайно, і смішно те, що в своєму вибаченні він сказав: Ну я ж не казав, що це вибір хлопців гинуть. Хоча, по факту, він таки сказав. Але знаєте, у чому тут, на мій погляд, проблема. Ну, давайте спочатку я все ж таки покажу вам, як я бачив Щегеля і його сраку дупу до цієї ситуації. Нікуди, крім тіктока, нема сісік. Ну, інстаграм просто сумна хуйня стала. Ти <рес> заходиш. Типі колись підписувався на Тьолку, бо в неї регулярно були фотки із спортзала, де вона така «Моя жопа стала ще більше жопою». А зараз ти заходиш, вона така а, під Карковом померли люди!» Ну да. Ні, відписка. А, ні, відписка, тому що Тьолка. Більше не виставляє сіськи, а тепер вона пише, що десь згинули люди. Тут, дивіться, справа не в тому, що він якось зневажає війну і жертви. Це, звичайно, теж. Але, насправді, там є значно більш глибинна основа, в якій лежить те, що він сказав про війну. Це гопнічиський гумор. Ну, знаєте, це люди, які посміялися в цьому відрізку зі слова сіські. Ви розумієте це? Я не можу сказати, що я задоволений нинішнім станом нашого стендапу взагалі, але є класні представники. Є які інтелектуально жартують і розвивають це. На мій погляд, ти маєш розвивати свою індустрію, да, в якій ти працюєш, тому що ну, так воно має бути, знаєш, коли ти отримуєш за щось винагороду, то це за те, що ти зробив щось нове, сказав нове слово, тим паче зараз, коли ти, в тебе на це є усі змоги, да? до повномасштабного вторгнення багато людей не спостерігало за українською культурою зараз є. І ця людина виступає без футболки, епотуючи цим людей, типу, я зараз не хочу прозвучати, що Щегель не харизматичний чувак. Пиздец який харизматичний. На нього смішно, весело дивитися, просто через його обличчя він класно подає яскраву інформацію. Ну, це харизма, це інакше не опишеш, в принципі, все класно. Його гумор був завжди на рівні ге-ге-ге. Я не кажу, що він ніколи не сказав нічого смішного дотепного. Просто типу, він завжди був таким. І раптом він сказав, що він з'їбався з країни. І я зараз хочу прозвучати правильно, але ми всі зрозуміли, про що він. Особливо чуваки. Якщо чесно, те, що він сказав е, у цьому інтерв'ю, звучало як неконтроверсивно, але це було найрозумніше, що я почув від Щегеля. Для цього була обрана найнеправильніша форма. Ти не можеш так казати, коли багато людей у щось вірить, поважає, тебе слідкує за твоєю точкою зору. Я вже не кажу про те, що люди гинуть. Я дійсно не вірю у те, що він мав на увазі, що е, вибір хлопців – гинути. Він 100% має на увазі, що це вибір хлопців захищати державу, бути патріотичними настільки, що не бачити інших виходів або варіантів для себе. Я не думаю, що він щось таке мав на увазі, що вибір хлопців гинути. Да і навіть, що це взагалі могло б означати? Ну це просто незмістовна думка була. І я не хочу, щоб зараз, типу, хтось сказав з вас, ну це ще Шегель. Ні, справа в тому, що насправді його думка чудова зрозуміла багатьом людям, тому що Багато з чоловіків, коли розмірковують про перспективу воювати, вони думають, за що саме вони воюватимуть, і оцінюють рівень свого патріотизму. Вони оцінюють рівень свого бажання продовжувати жити в Україні, яка, давайте будемо чесними, ніколи не була країною високого рівня життя. Це була країна, в якій ти бачив, як твоя мама паше, що ненормальна, тому що вам треба якось їсти. Звичайно, коли ти живеш тут трошки більше, ти починаєш любити людей. Ти починаєш, можливо, любити архітектуру, культуру, мову, будь-що. Я не знаю, з чого саме складається патріотизм кожної людини, яка вирішила піти воювати. І так само не кажу, що люди, які вирішили допомагати країні в тилу, бути волонтерами, наприклад, не такий високий, як у військових. Якщо що, давайте не будемо цим спекулювати. Справа про те, що деякі люди дійсно не в контексті такого патріотизму, щоб взагалі залишатися в країні. Ну, типу, які переїхали з країни до повномасштабного або взагалі до початку війни. Ну, типу, ми ж їм нічого такого не казали, ми розуміли їх. Зараз в багатьох з нас помножився рівень патріотизму через кризову ситуацію. Я не називаю, блядь, війну кризою. Якщо що, то з до мене. Я роблю дисклеймер до кожного свого слова. Ну, ви розумієте чому, тому що тема така хитка. Я не хочу прозвучати як людина, яка з ним на 100%. Але я хочу прозвучати, як людина, яка не буде зараз вам або собі пиздіти і казати, що я взагалі не розумію, про що в цьому інтерв'ю каже щегель. Ну, тому що це був би галіний піздьош. Ну, в мене вийшов нещодавно трек, де я прямим текстом кажу, що я нерідко задумуюся, що може все-таки з'їбатися. Чи планує це робити? Ні. Але, звичайно, багатьох чоловіків ця думка візитує. Хтось виїжджає, хтось не виїжджає. Хтось розуміє, що, враховуючи нереальний емоційний тиск, вони просто не витримують і вони мають виїхати. Не виправдовую, не провокую, не мотивую. А от Щегель так зробив. Шановні брати і сестри українці, настав час роз'яснити, що останнім часом відбувається у публічному просторі. Шкода, що багато засобів масового інформування зацікавлені лише в клікбейтах, які породжують непорозуміння і ненависть. Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме гинути на війні, і маю на увазі, що українці свідомо вибирають Україну і бажання за неї боротись, що в результаті, на жаль, часом призводить до загибелі кращих її дітей. Пропоную вам повністю передивитись інтерв'ю зі Скрипіним і самим зробити висновки, що мої слова не містили ні краплі зневаги. Я в жодному разі не зневажаю всіх українців. Останнє відео моєї емоційної і імпульсивної... В нього було відео емоційної і імп... імпульсивної промови, я сподіваюся, що я його знайду. Але там, ну, він каже просто люту діч про українців і Україну. Давайте я вам зараз його прямо точно знайду і вставлю сюди. Так, що я думаю? По-перше, це самий жорсткий йобнутий цирк. По-друге, як взагалі я можу читати новини, сподіваючись на отримання будь-якої вообще інформації після того, що відбулось. Третє. Україна – йобаний цирк з попайними дебілами, у яких нема шансів на цивілізоване життя вообще нахуй ніякого. Е, четверте. Е, люди йобані криси, які нахуй не можуть включити своє їбало, подумать головою, заперечать, підтримать і щось там робить. І, ну, абсолютно залежні від будь-чого пі***, які трясуться, нахуй, за пірожок з говном. Лише би у них не забрали його е громадянство, яке ні на що не здатне. Третє. Я схиляюсь... Ой, наступне. Я схиляюсь до того, що це... Е це фестиваль долбайобства, який, є, який грунтується Який ґрунтується на заздрості абсолютній, де людина ось пізданула, і ти знаєш, що у тебе не так. І ти, і це олігарх кайфажорства. І ти його ненавидиш, бо він, блядь, забрав всі кайфи від тебе. По-третє, я щиро вдячний українському народу за те, що вони організували мені е можливість отримання політичного притулку в ряді країн. Е По-четверте, мені пахую блядь, ще 6 тисяч раз. І я готовий е ну, ніколи туди не повертатись, бо нахуя і і нема сильнішого мотиватора ніж український народ не повертатися в Україну М -м що іще я думаю що українські коміки е недорозвинені під сикливі що е у нас нема вообще... Ну, що ми з Сєвєрна Корея, отже, я думаю. Е, ну, грінш, тільки що ви подивилися, да? Ну так от. Промови шматком викладене в інтернет і абсолютно вирване з контексту є лише моєю гнівною і безпорадною реакцією на нескінченні повідомлення мені, моїм близьким і друзям з погрозами розправи і вбивством впродовж декількох діб, які просто зводять тебе з розуму. Я приношу вибачення всім, кому скандал з моєю участю завдав страждань, Провокація є роботою коміка, але, на жаль, пошук ворогів і полювання на відьом вийшли за межі розумного. Я запевняю, що хотів бути з вами відвертим, бо поважаю вас і вважаю, що той, хто каже неприємну правду, набагато безпечніший за того, хто каже те, що хочуть люди почути. У України є справжні вороги. І це точно не я. Дякую. Ну, коротше, мій особистий висновок, він дуже багато разів проїбався. Як комік, він дно, але у цій конкретній ситуації він деінде дійсно був правий, тому що казав правду. Єдине, що я не впевнений, що він міг її казати, а особливо у такий спосіб. Поїхали далі. Нє <му> каглай. <му> <му> <му> хто ну, це спитаєте такий, ну дехто з вас звичайно знає молдавський стрімер, який свого часу найобував, що в нього дуже високі показники через що він став ще більш популярний а взагалі основою його саме популярного контенту було те, що він робив спільні стріми з людиною з якоюсь формою інвалідності, якщо чесно я вже Іван якось його звали, до цього він робив доволі прикольну пародію на Optimus Генг, але зайшло от саме коли він робив спільні стріми з цим чуваком де він насправді глузував з нього кипкував, це було дуже неприємно дивитися людям з, вибачте що я використовую зараз цей термін емоційним інтелектом, я знаю що він не науковий, але я інколи розумію, що піднімається на увазі і як, типу, розмовна форма цього терміну вона мені подобається. Ну, типу, ти дивишся як людина глузує з іншої людини з інвалідністю, заробляючи на цьому якісь гроші, багато хто вівся на те, що в нього дійсно є перегляди та обсяги, і через це він зростав свого часу, після того, як він непогано зробив, він приїхав в Москву, де почав робити, я так розумію, ще більше грошей. І в один момент він випустив TikTok в підтримку російської армії. Ууу, Пау-пау-пау-пау-пау! Класна ідея, чувак! Так прикол у тому, що за нього, за цей TikTok, зараз я вам його покажу, його пізданули в самій Росії. Ну давайте подивимось. Він зняв такий тік-ток, який пародує схожу зйомку десь з дрону, де російський солдат, він відкидує якийсь снаряд, який на нього прилетів. Ну, я так розумію, це якась граната, якщо чесно, я не сильно на цьому знаю. Ну, конкретно на тому відосі я не пам'ятаю, що саме до нього прилетіло. І коротше, він це зняв, наче висвітлюючи, які круті російські солдати. Я просто хочу, щоб ми про це пам'ятали. Його мізуліна, якщо я не помиляюся, яка там якась там головна пизда по інтернету. Вибачте, але вона саме те, що я сказав. Я, я так не називаю всіх жінок. Просто вона про... максимально некомпетентна, неприємна жінка, яка робить вигляд, що вона щось шарить в інтернеті. Так ось яку цікаву штуку її абсолютно некомпетентність зробила з долгі цього молдавського хлопчика. Вона сказала, що його треба перевірити, якщо не помиляюся. Коротше, підняла бучу, що його треба затримати. Через те, що він глузує з російської армії. Піздєць, прикиньте. І, коротше, його затримали начебто за те, що він порушує міграційну політику, але його при цьому побили і поголили. Де він записав інтерв'ю у такому вигляді. Не інтерв'ю, вибачте, а якесь звернення, вибачення, що щось таке. Коротше, він з'єбався звідти і почав критикувати російський режим і вторгнення в Україну. Після чого він пообіцяв, що він передасть на ЗСУ 100 тисяч доларів. Я поки що не бачив цьому підтвердження але знаю, що він пригнав якусь машину для ЗСУ в Одесу. І в нього там почалися фан-зустрічі. Засу... Я засуджую. Я, типу, не буду пиздіти, в цьому є і позитив, але я засуджую. В мене є коментар одного з українських діячів культурних, які почали знімати з ним спільні тіктоки. Давайте спочатку подивимося, що з ним зняв наступний персонаж. Батько Наспантера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Ну так, просто в центрі Києва людина, яка знімала тікток про крутого руського. Я розумію, що я виправдовую українців, які щось зрозуміли після повномасштабного вторгнення. В принципі, це ж одне і те саме, тому що Росія дала ще більше пизди і ти її відчув, і в тебе почала працювати голова. Але я бачу тут деяку різницю, тому що не те, щоб всі люди, які які щось зрозуміли зараз, вони прям прославляли нахуй російську армію, або щось російське взагалі. Вони просто розмовляли російською, інколи співпрацювали з російським ринком, тому що на ринку було, їбать, так прийнято. Не можна сказати, що це була їх виключена така от ідея озолотитися на Москві. Так було прийнято працювати з іншими країнами, зокрема з Росією. Ну добре, Гардон е, зняв з ним спільний відос, типу. Хто що чекає від Гардона як від свідомої людини? Але зняв і от хто. Всім привіт, дорогі друзі, на зв'язі я, Ні Коглай, і сьогодні я буду відкривати сухпайок Збройних Сіл України. Розумію, куди він лізе, звідки взагалі в нього ЗСУ пайок? В цей сухпайок входять багато різних вещей. Например, Наприклад, галети з борошно-пшеничного, сухарі з борошно-житнього. Він <реш> навіть читати українською не може. Обивного, борщ с мясом, еловичином и много-много разного другого. Давайте сейчас с вами откроем, посмотрим, как это у нас выглядит. Посмотрите, он даже не может открыть. Ты можешь открыть ебал, свою наконец-то? Сука, ты заебал, блядь! Ну давайте будемо чесні, це доволі смішний тікток І зроблений він класно Він мені сподобався, чисто художньо Але питання до Вані Тому що в принципі в мене Я не буду зараз вйобуватись і робити вигляд, що я не знаю хто такий Ваня І що він мені чужа людина І що ми ніяк з ним не пов'язані Звичайно я до нього лояльний Але я замість того, щоб просто Ну ти знаєте, я не буду зараз казати Похуй з ким я там дружу або спілкуюся Я буду їх обсирати якщо що я вважаю, що треба когось обісрати. Ні, я так робити не буду. Типу, давайте чесно. Якщо обісратися мій друг, я я я я, я якщо й буду про це розповідати, то дуже м'яко. Я скажу чесно. справедливості, заради. Я просто запитав у нього, от що я запитав. Любчику, розкажи, будь ласка, свою позицію щодо цього чувака. Бо всі обурюються, а ти підтримуєш. Цікава твоя думка. І от його думка. Привіт. Чому всі навпаки, меншість обурюється. Чувак з Молдови і в деякому сенсі репрезентує її як TikTok посол від Молдови. Якщо він хоче підтримати Україну, то мені здається, правильно було б тепло зустріти його і підтримати. Якби його закенселили або ще гірше, завдали тілесної шкоди, було б дуже прикро за наш людей. Блять, ви знаєте, я просто знаходжуся в деякій бульбашці. Так само, як і Ваня. Так само, як і будь-хто з нас. Моя бульбашка, вона останнім часом сильно наповнилася твіттерськими людьми. Або е редакторами, або журналістами якихось видань і медіа. І, звичайно, я через це знаходжуся там, де всі засуджують той факт, що Ніка Глай після цього тік взагалі сюди приперся. Але якщо подумати з точки зору подоляка, що ти маєш спілкуватися з усіма і доносити їм щось позитивне, умовно кажучи про Україну, то, можливо, ну, не треба йому давати громадянство, да, як колись хтось хотів з невзором робити. Але отак от можливо зняти з ним якийсь спільний тік можливо, це для когось щось і донесе. Я не можу сказати, що я хочу толерувати некаглая. глая. Через те, що він знімав цей тік я думаю, що він гіблан через це. От я так думаю. Це моя думка, я маю на неї право, але позиція Вані ну до неї теж важко доїбатися можливо через те, що я до нього лояльний я розумію цю позицію, до неї дійсно важко доїбатися, точно знаю що якщо б його тут відпиздали то це точно потім цим спекулювали б і в Молдові ну в Молдові я не знаю хто там зацікавлений у спекуляції але точно вплинуло б на їх точку зору і в Росії точно ну коротше, те що його мирно сприйняли, це точно класно те що його настільки толерують, я хотів би щоб ви написали в коментарях, тому що чим Більше коментарів, тим більше активу, і тим більше людей побачить цей відео, який, я сподіваюся, вам, до речі, сподобався. Ще раз нагадую, що вам обов'язково треба підставити йому лік, тому що завдяки цьому більше, більше людей почує, що взагалі в країні відбувається, а не у кого там їбать, дуть, взяв нове інтерв'ю. Я сьогодні, прямо, який, знаєте, обурений. Якщо в прошли випуск був веселий, то зараз ну просто такі теми були не такі смішні, як е болісні. Тим не менше, сподіваюся, що ми з вами класно пережимо. Жили цей спектр емоцій, і ви щось написали в коментарі, комусь скинули, поширили це і підписалися, і поставили е, дзвіночок. Тому що вас, слава Богу, нарешті почало прибувати. Раніше люди, які в мене з російської аудиторії були, вони тільки відписувалися, відписувалися, і через це було мало українців. Я сподіваюся, що ми зараз з вами це виправимо. Тому, якщо ви українець, або просто розумієте українську мову, або там ви з Казахстана, з Молдови, з Білорусі, будь ласка, підписуйтесь, буду вам дуже радий. Ставте лайки. Став Ставайте моїм спонсором. Господи, блять. Ну ви поняли. Люблю. Папа. -па.